الجميع أخطأوا هيك بتعلم كلمة الرب وبروميه قبل القراءة القريطة بعدد 18 الاصحاح الأول بيقول غضب الله معلن على جميع فجور الناس وإثمهم ظاهر ومعروف وعم يشوف نتائجه وعلاماته هذا غضب بيستخدم كل الوسائل الرب للتعبير عن غضبه مش اذا الوسائل بشعه وفيها شر تظن انه ما الو علاقه ابدا معلن غضب الله على جميع فجور الناس واثمهم الكل اخطاوا ولا امكانيه للنجاه بدون المسيح تذكروا بطرس والرسل شو قالوا لما عم بيحذروا الناس من الغضب الاتي له ليس باحد غيره الخلاص يعني انتم ما فيكم تخلصوا حالكم ولا واحد منا في خلص نفسه او يخلص غيره ليس باحد غيره الخلاص لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص اما بنقول كلمه خلاص ننسى خلاص شو خلاص خلاص من الغضب الاتي رب يسوع حكي عن الغضب الآتي وحكي عن الهروب من الغضب الآتي يلي عم نشوف نماذج صغيرة منه مين بده يخلص بس يسوع أعمالنا فيها تخلصنا؟ لا فرائد بنعملها فيها تخلصنا؟ لا تقييمنا لتاريخ حياتنا أنه نحن مناح وعشنا مستقيمين فيها تخلصنا؟ لا كلنا خطاط وما فينا نخلص إلا باسم يسوع المسيح غضب الله يقودنا لفهم معنى الصليب كولوسي 2-8 أيات مهمة قال انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة صفصفة الكلام والحكمة بغرور باطل يعني لا ينفع حسب تقليد الناس حسب أركان العالم وليس حسب المسيح مع أنه شيء حلوى فلسفة وطرق ووسائل لتخلص قال ما في شيء بخلصك إلا المسيح كتير بسيطة هاي هيك بس المسيح بخلص بدي طريق بدي مشروع بدي خطة مال ما تعمل قال كله باطل ما بتخلص إلا بالمسيح مش هيك سماها فلسفه غرور باطل تقليد الناس اركان العالم اختراعات قصه بسيطه فقط بالمسيح قال كيف انتم عايشين بالعالم تفرض عليكم فرائض اعملوا ما تعمل اعملوا ما تعمل باخر الاصحاح الثاني وصفهم كلهم هيدول اللي وما تعمل الاشياء الحلوه قال ليس بقيمه ما من جهة إشباع البشرية ما إلا ولا قيمه كل الأعمال اللي بتعملها بلا قيمه واللي ما بتعملها بلا قيمه من جهة خلاص نفسك طيب كيف بدنا نخلص في المسيح فقط؟